Država je još prošle godine najavila, i ove godine bi trebalo polako da u upotrebu, nove modele fiskalnih kasa, nove modele fiskalizacije, novi, nove zakone koji to prate, nove hardere, nove softvere. Uh, pre nekoliko meseci ja sam krenuo da snimim onako nekoliko desetina videa vezano za fiskalnu kasu, kako se fiskalna kasa koristi i sve to. I u principu, tačno negde u danima kada sam radio upload, pojavio se novi zakon o fiskalizaciji. Sada, kada su sve kockice na mestu sada ću pokušati da objasnim kroz ovih nekoliko desetina videa, kakvi su, kakvi su u pitanju modeli, šta nas čeka, koliko će to na kraju krajeva da košta, kolika je promjena, zašto to država radi i manje više na kraju krajeva i ono najbitnije pitanje koliki će to da bude teret privredi, a na kraju krajeva i koliki će to teret biti i samim građanima, dakle koliko će sve nas to da košta. Pa da počnemo redom.